السلام عليكم جيمار من قناة مونسكورة بود جيمر طبعا جربت كثير على المايك ارجعت المايك القديم لترجعت على الست أب القديم يمكن قبل خمس ست ايام طبعا في سيت أب جديد ما أعرف ما تقبل كمان سنة سنتين طبعا امونغس شريتها طبعا أه طلعوا هذا اليوزر نيم بتاعي بقدر ألعب قاستو هيك وأغير النام طبعا شريته مني بالجيمز اوكي okay. دبليو اس تي طبعا ضافوا فيها انه بتقدر تلعب 15 فطلعوا يا جماعه وضافوا فيها خريطه جديده طبعا بضبط على 15 حلو ف اتوقع اني حدعي لكم لما يبلش تبلش انا ما بدي اسود يا اخي بدي احمر بدي احمر احمر حلو أنا بيت أنا نقيت أحمر نقيت أحمر أيوة الحمد لله، الهاي بتاعتي بدي أخليها قبعة طلع يا جماعة باد بوي أنا، لا غيرها لحاله؟ بدي أكون أحمر بزنس مان، لأ مش هاي منيحة صح؟ بي. والله يا جماعة هاي هاي هاي منيحة منيحة هاي، بدنا طاقية رسمية. في والله اوكي بدنا طاقيه هيك شوي رسميه في طواقي رسميه هي اوكي خلونا نكمل شوي بس في طواقي رسميه اصلا او ليه ما تلمي لا لها هيك خلونا ندور على طاقيه شويه رسميه هاي آه هاي ها ها. لا دخلوني الكام يا جماعة دخلوني الجيم وانا بالقبعة هاي البيضة آه شيت طبعا في ناس جماعة حكوا انه ليه ما ترجع باندي كام وانت شاريه وشو فرجعت باندي كام يا جماعة فاليوم حيكون مقطعنا طويل شوي ما اوكي طبعا يا جماعة برجع لكم لما يفتح الماب اوه شيت محقق نعمل اول شيء مهمه هيك خفيفه لطيفه لا لازم تتكرر حسريه حدثوها طبعا اوكي ناتيو هك كرو اوكي طبعا يا جماعه لا تنسوا شير سبسكرايب طبعا احنا شكرا على 52 مشترك صار لنا ثلاثة شهور هذا العداد اوكي حاصوت على الأبيض شكلي او الاب. بوت اه قصدي سكيب. انا اسمي مو ابوت طبعا يا جماعه عن الامبوستر طبعا اللي انا عليه صوتتا... هاي... بس... بس... بس... طبعا جماعه انت بدي لكم بس برجو... حلعب انا الجيم حوريكم ما راح اورجيكم زي الجيم الاول فا في امان الله طبعا جماعه حنلعب هاي الخد اوكي يا جماعه دخلت الجيم طبعا أوه... اوكي حم... طيب الشيك يا جماعه اعمل لي بان اوكي اوكي يا جماعه اوكي اوووو مبطوين ام ام يو ميك مي ميك مي سان نانانا اسوء صوت مغني في الدنيا بارد يا جماعة <hesitation> آه. اعطونا هاي كمام يا اخوان كورونا كورونا يا اخوان كورونا بظبط البس طجيتين مثلا مقص لازم خير. اوكي <hesitation> اتوقع هرجع لكم لما اعمل التاي اللي هو السكينة اتوقع يا انقي وحده سكنيه لازم انقي سكني, سكني تاعي الحمد لله طلعوا يا جماعه انا رجل أسوي اوو جداد صار فيها تحديث لك بس. ايه اصبوا علي اوكي هنا غاية تلتطعش حرجع لكم لما نفتح الجيم اوكي يا جماعه ثري تو 1 ليتس جو امبوستر يا جماعه انا بديها هاي طلعوا يا جماعه جيتون مسبيل جالسين والله بدي انا بوست هذبحهم انا بدي اوكي يا جماعة ماي جاد صاحبي قتل استشهد عندي فكرة ايش بصاحبي؟ اتش اتش طلعوا يا جماعة ايش بصاحبي عشان كثير يصدقون طلعوا يا جماعة مستر شيل مستر شيل أي سي أي صوت صاحبنا صوت صاحبنا يا جماعة طلع، صوت صاحبنا أوكي يا جماعة أوكي يا جماعة طبعا ضل كم من واحد يصوت 1 ليتس جو اوه صوتنا صاحبنا <تصفيق> علي انا مش <تصفيق> لازم اقتل لازم واحد <تصفيق> حشران. ماكو يا اخوان ما بخوف انا كيوت قمة الكياتي انا بدي بدي اسكت والله يعطيك وحدة خذ الليلك دا صاحبي اشعبية مستر شيز اوكي اوكي يا جماعة بخوف مستر شيز اوكي هادي أنا أنا لو حدا كي ليه ما بيجب زباط آه كمان خمسة طبعاً جماعة صوت على ميستر شيز ميستر شيز ميستر شيز لا ما ميستر شيز كي جماعة بلشت أضيع بال ما ما هو الكل عارف إنه ميستر شيز فكما أنتم ثانيه وثلاثين ثاني ضايل بس الأخضر يصوت الأخضر كريه يا جماعة بس أنا الوحيد اللي صوت كلهم علي كشفوني يا جماعة كيف بقنعهم ما بعرف انا شبحت اوكي اوكي جماعة عملت انا ماب انا الدكتور بس مبروط اوكي في واحد اسمه سيد دخل معنا طبعا طبعا جماعة لا لا اي يور نيم ها اوكي يا جماعه احكي قبل ما يدخل ناس طبعا جماعه دخلت ثاني هذا بحاول اجيب الاحمر يا جماعه دكتور من انه لازم ابعت حد بسكين بس اوكي بوستر يا جماعة معي عشر ثماني بس بنجي بنج بنجي بنج بنجي بينج. كم واحد بالله؟ شكرا يا جماعة اثنين ميتين كم شخص احنا 10 اوكي يا جماعة طلع لون التابلت تاعي اصفر بتعرف ليه؟ عشان وين انا لوني اصفر فحسب لونك حركه حلوه بروستر كيتو من كيتو كي كويبي داسوب برونج ازواز ادمن ان دو تو مين خذنا اوكي خذنا على السريع اوكي 3 2 1 لتس جو شارع اوكي 3 2 1 لتس جو كل شوية بشيلها خلص يا جماعة بس عندش بنتلاقى اوكي okay, يا جماعة بدنا نشتري شي سوداء بنش هاي طبعا في كثير ناس حكولي لي ما بتكمل في اسمهم. شو اسمه شو اسمها اه حياة اليوتيوبرز وتوم برايدر طبعا فرمت الجهاز ونزلت امونج جديد فقعدت برجع بالالعاب وحده والثانية الثانيه يعني كل حسابات كل حساباتي كنت عاملهم بنوت نسيت احط هاي النوت على فلاشه فراحت وطبعا هلكت صفر حداد حداد على الالعاب والفرمتك والله طيش سبحان الله اوكي امونج اس كانه تسعه شو هذا أوف يا جماعة طلعوا هذا اوكي okay, يا جماعة اخر قيم او قيم شو اعطاني باند أوكي هذا كان فيديو اليوم اجلو لايك و تشكريب لا بتخبرك يا جماعة لا لا لبسي لا لا لا لا, لا لا لا لا لبسي اوكي okay. okay. ناشف فلا لك لا لك يا الله بسرعة بسرعة بسرعة عشان المتابعين يزم تشير الفيديو طويل طويل طويل زي جا قاعد جا جا, جا. مكاني بس حالة الكواليس اوكي تفضوه على السريع ما بمزح مشكلة باب اوكي جماعك بتضل الأنوار طافية بنخزر اكسلايد تفضل بيترون بابابابي بي بي بابا با بارابا. الحين الباب علي. سكر الباب علي Help me help me oh shit, حبد الضحية كيف <تصفيق> بدي بقتلني؟ بدي اسيب حاجاتي اوكي عرفت مين؟ تنين براون براون تنين هالايام كنت اطلع هيك واو طبعا جماعة في فيديو من اليوتيوب تم ازالته بعرف عشان كوبي رايت <hesitation> اه اخر الفيديو اوكي جماعة لا تقلقوا. اوف كيف هذا مش مات هاذ؟ هي مات اوكي لون ثاني خمري خمري وزهري فاتح اتوقع سكيب احسن افضل خيار سكيب أو حركات جديدة اصوت على حالي يا جماعة اف بي اس واطية سارة كنا بهيك لا بس بي طبعا اربعة عملوا سكيب ثلاثة صوتوا على هات والي فوق بعرفش كم واحد صوت عليها واي اكس جيت بعرفش اقرا انجليزي مع انه ابوي قاتل ذكي احنا بالكافيتيريا الان بس اللي جوا انا حزوط على الاخضر خلص كل اللي هيكرهو حزوط على الاخضر يا جماعه اعطاها طلع بره فا شو اسمه انا عملت سكيب اه فا طبعا يا جماعة في هذا اللي مغطي علي صورتي لابس بندانة ولونه ازرق فاتح اوكي بس للمعلومية يعني في واحد طلع من الجيم اوكي حنرجعلكم لما يخلص التصويت يا جماعة اغلبنا عملنا سكيب اتنين صوتوا على هادا بس هذا لا بدي اسكب لانه الفيديو الماضي حكيت فيه الك... شو أحكيها كلمة براز الله مسكف انا بده يخسرنا حاصرنا على فكرة بالكافتيريا حاصرنا يا اخوان يلا يا اخوان أكسجين اوكي الله اللعبة اللعبة الثالثة هيك تحس حالك كأنك بمنفكة بها حقيقي جد يعني وخاوة لازم تعمل أشياء خاصة بالمامة عشان تضلك بالواي فاي اوكي داونلود ماي آه. تابل طلعوا يا جماعة جاعد بركض بركض تلتاشر دقيقة ثلاثة سكون سكوند إلى آخر شي مية حاجني. أوكي، أوكي، خمسة، سبعة، أربعة، سبعة، ثمانية، أوكي، كي راحت الحالة الطارئة، أوه، والسكير كبير هذا. Gue هو早 March 20h00 دقيقة، قاتل دخل فينا يا جماعة قاتلين هم من هم اه عرفت من هم. البني و... شحن اعطاني شحن اللابتوب. هذا حالين جد شحن للاب انا, ب... أنا واثقة هاي اللي مش مبينة. مش كوك في أمرها هاي أوكي يا جماعة بس انا على بابلز نفسي صوتوا على هذا نفسي يا جماعه قلت لكم مسكين قلت لكم المبسترين صوتوا عليه خسيرة. شفتوا يا جماعه ثقه شو اسمه يعني توقعي كان في محله طبعا لا تنسوا الاشتراك، سبسكرايب في امان الله يعني أنا بيس في امان الله